Підготовка до старту. Загальна дистанція понад 10 кілометрів. Віталій Охрименко до цього забігу готувався. Фіксуватимуть рекорд представники обласної федерації легкої атлетики – 10 тисяч 958 сходинок. Цифра символічна, розповідає Віталій. Стільки днів незалежної України налічуватиметься 24 серпня 2021 року. «Все супер, гарний гарний початок. От, і я впевнений, що такий самий буде гарний і Таке саме гарне завершення буде цього заходу. Ну ще все попереду, ще попереду 10 958 сходинок». Разом з Віталієм, цикл від циклу, бігтимуть інші легкоатлети. Секунда запущено, стартували. На старт! Своїм прикладом пропагандує здоровий спосіб життя Кирило Гагаус. Його мета сьогодні – 20 циклів. Це на 100 менше, ніж рекорд. Чоловік професійно займався боротьбою, бігом – ні. «Дуже важливі такі заходи, особливо для молоді, оскільки зараз вони мляві, наскільки я бачу. Треба молодь задіювати у всіх спортивних заходах». стало». Так, 120 разів. Все нотується. Майже 11 тисяч сходинок подолані. «Фіксуємо рекорд України. Віталія Хрименка здала заплановані 10 тисяч 958 сходинок. Це затрачено було 2 години 42 хвилини та 26 секунд та здолано 10 кілометрів 40 метрів дистанції. Це, і згідно всіх критеріїв, дорівнює рекорду України. Якщо я скажу, що це було легко, це буде неправда, звісно. От, але це буде, було дуже круто, дуже драйвово. І завдяки чудовій підтримці мешканців міста, партнерів, друзів, учасників, співорганізаторів, я вважаю, що ну. ...що дійсно кожен із нас – некорисмен». Про свої подальші спортивні здобутки, які Віталій запланував... ...чоловік не розповідає. Одночасно на сходах відбувались легкоатлетичні... ...естафетні забіги на швидкість тощо. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.